هذه الشيله اهداء الى حسن السياسي بمناسبه الترقيه اهداء من زوجتك وعيالك هبة الترقيه لاجلك نزف تبارك لك يا حسن يا الشهم من الرجالي مبروك لك يا حسن هو أبى أرجع اللي خذتها أبى فقط وحسيك <تصفيق> على السفاس رحترع روس ضرب زيت الجمل بالاسماء على السال على سكين خمسة أبى أرجع عليك نذير فتبارك لك يا حسن يا شهم جار مر خذيتها بعلم وفعول ونحييك وجاتك جداره يا الكفو دون حيله اعلى المناصب تستحقها وتزهيك يلي مكانك فوق رؤوس المعالي واداره التعليم والماليه فيك تفخر وحنا نفتخر بك يا غالي فخر للتعليم والوطن حي طاريك جازك يشهد لك من أول وتالي، كفو <تصفيق> كفون وانعم بحضرة معاليك، هي <تصفيق> اللي رفعت روسنا فيك عالي، <تصفيق> حسن يا شيخ الطيب من دون تشكيل <تصفيق> رمز الكرم والجود في كل حالي، <تصفيق> راعي المراجل والوفاة من مباديك، <تصفيق> هي المالك اللي مركزك فوق عالي ربعك بني مالك سيوف المشاويك أهل الفخر والمجد وأهل المعالي زوجتك لعيونك في تهديك وتفرح وتفتخر بك بكل حالي وعن وقفتك معها ما تقدر تجازيك يوم تعبت عشرة سنين طوالي كنت السند والعون لها دون تشكيك وصبرت وارخصت لأجلها كل وختامها يسعدك ربي ويهنيك وفالك توفيك في كل حالي مبروك لك يا حسن هو هنيك اللي اللي خلتها بالفعالي